Την αγάπη μου σαρκοειδή νεροδοχεία Κουραστήκατε να νιώθετε κουρασμένοι Ε λοιπόν σήμερα θα μάθουμε πως να ξεπεράσουμε την κούραση που προκαλεί η κούραση του εσθήματος της κούρασης Φυσικά θα συνεχίσουμε να παραμένουμε κουρασμένοι σωματικά Αλλά θα έχουμε από την άξη την κούραση της σκέψης ότι είμαστε κουρασμένοι που είναι διπλή κούραση με καθημερινό διαλογισμό, στρέφουμε τι σκέψει μα αλλού, σε μια καριόλα. Εκείνα τα σιδερένια με ταλικά κρεβάτια που είχαν οι παππούδε μα στο χωριό και του παίρνανε την κούραση. Οι παππούδε μα, οι οποίοι, αν και ήταν πέντε φορέ πιο κουρασμένοι από ό,τι είμαστε εμεί σήμερα, δεν φαινότανε ποτέ κουρασμένοι. Γιατί, Γιατί ακολούθησαν τι συμβουλέ μου και σταμάτησαν να νιώθουν κουρασμένοι στη σκέψη τη κούραση. Αυτό ακριβώ τίποτα παραπάνω.